زوار القناة السلام عليكم تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث وسيكون الحديث في هذا الفيديو على تشكيلة المنتخب المغربي المتوقعة لمواجهة المنتخب البرتغالي أكيد العالم بأكمله منبهر للمشوار الذي قدمه المنتخب المغربي بقيادة العقل المدبر وليد الركراكي وفي هذه البطولة أعطانا الركراكي وجه آخر للمنتخب المغربي يتعامل مع كل مباراة على حسب ظروفها الخاصة وكل قائم بنهج تكتيكي خاص هذا ما يجعل منتخبات المونديال تضرب آلاف الحسابات لكتيبة الأسود، وفي لقاء البرتغال لن يخرج الركراكي على التشكيلة المعهودة والتي أصبحت معروفة للصغير قبل الكبير، لكن من الناحية التكتيكية انطلاقًا من تصريحات الركراكي لن يكون نفس النهج الذي نهجه ضد المنتخب الإسباني الذي يحب الاستحواذ، أعتقد مباراة البرتغال ستكون مشابهة إلى حد كبير للمباراة التي انتصرت فيها عناصر الأسود ضد المنتخب البلجيكي، فيما يخص توقعاتي للتشكيلة ستكون كالتالي في حراسة المرمى الحارس العملاق الذي دخل تاريخ الكرة المغربية من أوسع أبوابها وذلك بتصديه لثلاث ركلات جزاء ضد الإسبان ياسين وهنا إنه ياسين بونو الظهير الأيمن وأحسن ظهير في العالم والمونديال كذلك أشرف حكيمي الظهير الأيسر الرجل الذي فضل مصلحة المنتخب على مصلحته الشخصية قرر اللاعب في الجانب الأيسر رغم أنه مختص في الجهة اليمنى إنه نصير مزراوي قلبي الدفاع الثنائي العالمي الصخرة والقائد غانم سيس والمدافع العالمي نايف اجرد في الارتكاز سفيان أمرابط والمرشح بقوة للانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في أوروبا بمساعدة سالم أملاح الجندي الخفي الذي يركض بدون توقف مع النحلة والرجل الذي قال عنه لويس إنريكي لا نعرف من أين خرج هذا اللاعب الذي يحمل رقم ثمانية إنه عز الدين اوناحي في الجناح الأيمن المحبوب الأول للجمهور المغربي الرجل الذي ضرب عدة عصافير بحجر واحد الرجل الذي رد على الجميع في هذا المونديال الرجل الذي يقود كتيبة الأسود. إنه حكيم زياش، الجناح الأيسر الفنان والذي فتح الشوارع في دفاعات الإسبان سفيان بوفال في خط الهجوم الآلة التي تضغط باستمرار وتسبب متاعب للخصوم خصوصا من ناحية بناء اللعب، إنه ابن فاس، إنه ابن فاس الذي تعرض لكثير من التنمر قبل أن يؤكد في هذا المونديال بأنه المهاجم رقم واحد في كتيبة وليد الركراكي، إنه يوسف نصيري. وإلى هنا وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على متابعة الفيديو. وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم مع متمنياتي بالتوفيق الكامل لعناصر المنتخب